Від початку війни виїздів на ліквідації пожеж стало значно більше, говорить заступник командира 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Миколаєва Євгеній Зінкевич. Особовий склад до цього готовий та із задачами справляється. «Наша робота завжди була небезпечною, починаючи з 24 лютого почались постійні виїзди на ліквідацію пожеж, пов'язані з обстрілами. І ну не тільки. Кожен день практично ми виїжджаємо на ліквідацію. Буває по два-три рази. Стати пожежним рятувальником Євгеній Зінкевич хотів з дитинства, дивлячись на батька, який 20 років прослужив у тій самій частині. Це не тільки як робота, можна так сказати, це покликання для рятування людей. Тобто ми завжди потрібні людям, щоб надавати допомогу. Робота у службі завжди була нелегкою, говорить ветеран ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Олександр Савченко. В цій частині чоловік працював 19 років, доки не очолив іншу державну пожежну-рятувальну частину. Все тяжке бачити, як люди втрачають своє життя, бачити, як втрачають будинки і допомагати їм це саме тяжке таке було в нашому житті. Вибір своєї професії чоловік називає випадком, про який ніколи не шкодував. З того часу змінились обов'язки співробітників служби за оцінкою Олександра Савченка на 200%. Я робив пожежну охорону, а зараз аварійна рятувальна аварійно-рятувальна служба. Ми тільки пожежу тушили і все. А зараз хлопці і на різні там випадки виїжджають, автомобільні аварії, зараз і розмінування і все. В общем, спектр дій виріс, скажімо, на 200%. Тому я так собі вважаю, що ми тоді, якби не працювали, в будинку відпочинку було. по з цими хлопцями, що роблять. Я в общем, дуже вдячний їм і. ...преклоняю перед ним свою голову». «За нас цю роботу ніхто не зробить, так як ми». Від початку повномасштабної війни... ...миколаївські підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій... ...залучались до гасіння пожеж внаслідок обстрілів понад 30 разів. Валентина Гурова, Юрій Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.